We interrupt this program to bring you a special report We do it big and we do it however we like This is how it was made for the real I swear to God that I'm serious Me and my team, we be ready, we shooting to kill I told my parents one day I'ma buy them a crib They gon' sit in the Beverly Hills I just went me a show that I sold out I swear to God that shit them gave me the chills for real That felt amazing, I'm a rap pop star sensation They do not know about that All I really want to do is live life, give back I don't really understand why they don't like that We got a crib for the family in Beverly Hills I'm gon' do it. I probably will.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 Like. To... وش الدراري مرحبا بكم في فيديو سكريبت جديد كما طلبتم حتى لكم منشور قلت لكم هل سكريبت في الصدر ام سكريبت في البطن ام شيء اخر الاغلبيه قالوا شيء اخر ولهذا نزلت لكم اليوم هذا السكريبت فلا تنسى دعمي بلايك واشتراك ونشر الفيديو مع أصدقائك لي نخرب أم هذه اللعبة ونيل طريقة التركيب طريقة التركيب ستضغط على استخراج هنا السكريب تسيجدونا بالوصف لفريفاير عادية ولكن فريفاير ماكس قولوا لي في التعليقات إذا بدكم السكريب راح أمزل لكم في منشور ثم راح تستخدموا أيضا أنتم كلمه السر ستجدونها في الفيديو ثم راح يظهر معك هذا الملف راح تضغط عليه تنسخ كالعاده هذا الملف ثم ذاكره الهاتف من درويف قاطعه لصق العلامه استبدال و صحه و على هذا السكريبت الاسطوري ادخل الى تدريب واستخدم السكريبت ولا تستخدمه في ولا تستخدمه في حسابك الاصلي ممكن يكون فيه باند واللي راح يفعل السكريبتات فاكيد راه ما راح يخاف من الباند وما راح يستعمله في حسابك الاصلي ولنلتقي في فيديو جديد وسكريبت جديد ان شاء الله مع السلامه